පින්වත් ස්වාමින් වහන්ස ගිහි පින්වත්න් අප සැබෑම බෞද්ධ කුලෙස බුදු ජීවිතයට ගලපා ගන්නේ ස්වාමින් වහන්ස? ජීවිමුල්ල ආයතනයේ මාත්‍ය අපිට බුදුදහම ජීවිතයට ගලපා ගැනීමෙහිදී මූලික වෙන්නේ කಲ್ಯಾಣික ආශ්‍රය. එනහට කಲ್ಯಾಣික ආශ්‍රයෙන් ಪೂರ್ವ බුදුදහමක් ජීවිතයට ඒක පල්‍යාන මිත්‍ර ආශ්‍රය තුලින් අපිට ලැබෙනේ මොකද්ද? සද්ධාන් ශ්‍රවණ. ඒක පල්‍යාන මිත්‍ර ආශ්‍රය තුලින් අපි සද්ධාන් ශ්‍රවණිය ලැබෙනවා. සද සද්ධාන් ශ්‍රවණිය ලැබීම තුලින් ලැබුණා වූ සද්ධාර්ම්‍ය තමයි පල්‍යාන මිත්‍ර ආශ්‍රයත් ලැබෙන්න ඕනේ. දෙව සත්කර්ම ශ්‍රවණියත් ලැබෙන්න ඕනේ. ශ්‍රවණ්‍ය කලා දැන් වෙනකොට පාල්‍යාන මිත්‍රාස්ත්‍යයක් කියන. සත්‍ය ධර්ම ශ්‍රවණයක් කියන. නමුත් දැන් නුවණින් මෙහෙයෙන්න ක්‍රීමලා අදාසනක් වඩා තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ පාල්‍යාන මිත්‍රාස්ත්‍යයක් සත්‍ය ධර්ම ශ්‍රවණයක් කියන කාරණා දෙක අපි නුවණින් මෙහෙයෙන්න තමයි මහත්වෝ බාරුයි මාර්ගය. එතන ඒතු මේ ධර්මයේ මතතර ගෙනීමේදී අන්න සත්‍යධර්ම සරගේට අදාළ ජීවිතයේ මතතර රණින්දි මහත්වෝ ධර්මයේ මතතර රණින්දි එතනදී අනිවාර්යමාත්ව අපි ආරක්ෂාන්ති මාර්ගයේ යොමු. එතන ආරක්ෂාන්ති මාර්ගයේ යොමු. ඒතුනේ ආරක්ෂාන්ති මාර්ගයේ යොමු වෙන තුන්න් දිසාතර ධර්මයේ නිවනින් මෙණීම වීම තුල අපි මාත්ව සංසාරයෙන් බරින්න කාර්ය ජීවිතයේ දකවරන. මොකද ධර්මයේ නිවනින් මෙණින් කරන්නේ කිසිම කෙනෙකුට සංසාර බරක් සරසන්නේ ඒ සමහර ක්‍රිමතුල්ලා ඉන්නවා ඒ ක්‍රිමතුල්ලා ගන්නි මම මේ ජීවිතේ ඉන්නවා කියන කාරණේ විතරයි. ඒක නේද? ඊට අමතර ජීවිතයක් පියනවා කියන කාමෙ දකින්නේ නැහැ. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මාත්‍රව ධර්ම ලක්ණය අපි සංසාරයේ સારා සංක කල්ප લક્ષ ගානක් ඈත බුදුරජාණන් වහන්සේලා දසදහස් ගානක් මුණ දෙච්ච ගානක් තමයි එතකොට මේ අපි මේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනීය පුදුණත්තරුත් මෙන්නේ අතීතයේ බුදුරජාණන් නර්මදා නදියේ දිය වැටයක සංඛ්‍යාවකට වඩා බුදුරජාණන් මහසර්යා පහළ මේ ලෝකීය ඇතුණා කියන ධා මේ සත්වයා ඇතුණා කියන කාරණේ මාත්‍රිය විලක්කන් මුහාවසියෙන් නුවා තියලා අපිට කවදාක වේද රකින්න ඉබේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ධාන කාපු මේ අපි දුටුජානන් වහන්සේලා ලක්ෂදාන තුන දෙලා කිව්වා. රාහතන් වහන්සේලා කෝටිදාන තුන දෙලා කිව්වා. පස්සේ බුදුජානන් වහන්සේලා ලක්ෂදානක් අපිට මුන දෙලා කිව්වා. දැන් මේක මහත්ද ඔ ක්‍රිස්තියානි ඇයි මොදන්නේ? කල්්‍යාණ මිත්‍රාන්සේ සත්‍යධර්මසේ මොනි මෙන්නේ කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ කියන්නේ එය දකින්ව දෙන්නේ අපි සාරාංශගත තර්ක ලක්ෂ ගානක් ඇවිල්ලා මේසා බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුනගෙින මේසා රහතන් වහන්සේලා මුනගෙින මේසා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුනගෙව මත උන්වහන්සේලා නිවි සැලසී සිටියත් අපිටම පරෙව දුකට එක ගමන්ද ඒත් පිටුලේ සංසාර බය කියන කාරණිය හතුරන්නේ මහත්වේ අන්තර එය දකින්නම මේ වෙලාවේ මේ කිනුවතුල්ලා මගේ මෙතන බණහන වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා දසදහස් ගානක වීදි ඉස්සෙල බණහල් කියනවා. මොකද මෙතන ඉන්න සෑම කෙනෙක් මාගීට බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බණ අහුවයිම මෙතන ඉන්න සෑම කෙනෙක් මාගීට මහරහතන් වහන්සේලාගේ බණ අහුවයි. ආරුද්ධයෙන් සංඛ්‍යා ආරුද්ධයෙන් පූජා අනුලතිය දානයක් දෙක කොට තිබුණා. ඒක විජය වූ බව ද දැක්වා. ඒසා දාන්නු සංඛ්‍යා ආරුද්ධයෙන් වගේ අපි සංසාරයේ මුතුය කාරන් වංශේ වල පූජා කරලා දින පහන් ආලෝකයන් දෙක පිළක් කළොත් ඒ මේ හිරුකේ ආලෝකයට වඩා ප්‍රබෝෂකය මුතුය ඔහු සමාහ වූ වේගාන මාංශයලා අවුරුදු 60000 50000 ඒසහා දීර්ඝ ප්‍රකාරයේ ආශසන ලැබුණා. දනා අනුිතේ මෛත්‍රී බුදුරයන් වහන්සේගේ සමසනේ අවුරුදු 8000ක් පවතින. ඒසහා දීර්ඝ ශාසන වල මහත්කෝ ඒසහා අප්‍රමාණ පුසල්දාම් සංස්කාරණ බෙලස්තරති. ඒ වගේම මෙතන ඉන්න සෑම පිළිතුරු මාත්‍රිය අතීතේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන වල එක දිගා කැවිති උපසම්පදාව ලබන මහත්කෝ දසදහස් වාරිය තරම් ලබන. මේ වෙලාවේ මෙතන මම විතරයි කැලණිපාලේ පක්ෂිත කෙනෙක් ඉන්නේ. නමුත් මේ ඉන්න සෑම කෙනෙක්ම සංසාරයේ දසදහස් ස්වාරීකතනා පිළිගත් සම්පදාවවලට පිට මේ දෙන්නේ සෑම කෙනෙක්ම සංසාරයේ සිළු සමාදන් වෙන්න ඇද්ද සුදු සිළු වෙටි එක ගොඩක් වැදගත්. දිච්ච ඌට පරකටවඩායි සුදු සිළු විවිශාලයි කියලා කියපු ගාන ආසේදේශනා. සංසාරයේ ඒසා සිළු සමාදන් වෙලා Engagement summumarivyajim intestines subconscious Waali tingles some of our グladoви patients smith 대해 wisdomly and having a table on our own of our own prova. 문овали about those fears, hadeable plans. healthcare pazt тактиpo.alled at that point.tanest alarmism but�� hey, kaz reinr яandv pra o屁 hin ur anachtして, zak ,วSchadraajabananmata l 굳 k�saharw i.e. au��� 5arbhé sabby Interesting Bahanad me the Sank parad on එතකොට මේ කාම භවයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ සතර ආපාය කාම භවයකදී දෙයක් කියනවා. ඒ කියන්නේ සතර ආපාය කියන්නේ මොකද? പ്രേත ලෝකයේ, තිරිසන් ලෝකයේ ළිවේ අසුර ලෝකයේ. නමුත් අපි මේ ලෝක හතරෙන් ළකින්නේ මොනවද? තිරිසන් ලෝකෙට. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තිරිසන් ලෝකයේ වගේම අපේ ඇසට ලෝකෙෙනේ പ്രേත පුසිතේ ආමේ නිමාමති පරිණිම්මිතව සත්‍ය තාමීන්සේ චාතුක් මහරජිකේ කියන ශස්ත්‍රීය නිරතමයක් තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේම රූපාවචර අරූපාවචර එහෙම නැත්නම් අනාගතාමි භක්තල විශ්ක්තියනවා කියලා බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරා. එහෙනම් අත මෙසා විශාල කුරුල්ලු භවත්වයක් මේ ලෝකේ තුල කියන. ඒ හැම කෙනෙක්ම සංසාරේ සත්‍විතී ළද වේලා තියෙනවා කියලා මෙතනින් හැම කෙනෙක්ම සත්‍විත රජවන් කෙනෙක්. මෙතනින් සෑම කෙනෙක්ම මුළු දිවයේ කලයන්ට කවුෂාමට අධිපති සත්‍ත්‍යා වෙනඳා කෙනෙක්ලු බුදුරණවාසේ කියනවා. මෙතනින් සෑම කෙනෙක්ම සංසාරයේ සත්‍ත්‍යාගේ විසව සුජම්පතිය වෙලා ඉන්නවා කියලා බුදුරණවාසේ කියනවා. ඒ වගේම මහත්වීමේ රට රාජ්‍යවත් පාලනය කරපු රජවරු ධානාධිපතු වෙනවා, ඇමතිවරු, මැතිවරු, මේ සෑම කෙනෙක්ම සංසාරයේ ඒ විතරක් නෙමෙයි සතර අපායන්ට වැඩිලා මහත්යෝ ප්‍රේත ලෝක වලට තිරිසන් ලෝක වලට වැඩිලා මහත්යක් මහත් වීලා කියන සතු ප්‍රමාණය මෙච්චරයි කියලා නිමතරන්නේ බැහැ කියන මාසේදී. තේස ලෝක වල හාරක් වෙලා මුහුල වෙලා එදුව වෙලා ඌර වෙලා 23 වෙලා මේ මහත්යෝ අපේ බෙල්ල කපාගෙන මිනිස්සු මරාගෙන තාම වෙලාවේ ඒ ගලාගිය රුධිරය මාසාගරේ ගලින් වින්දාව දුක් මෙපමණයි කියලා කියන්න බැහැ තමයි අසේ කියන්නේ. ඒ වගේම මහා සාධරේ උපාදානය කරගෙන අසුරයින් වශයෙන් දුක් විඳා වූ දුක මුහුදන්ගේ ලවණජය උපාදානය කරගෙන වින්දාව දුක මෙපමණයි කියලා එනවාත් දැන් මේ සියල්ලම අපි දැකේ පොතින්. කල්්‍යාණ මිත්‍රාසය නම් මේ මොහොතේ මං ඊළඟ නිවේශයේ මං මෙහෙ කරලම ගියොත් මේ බාමාත්‍රේ කොතන මොහ මනුපක්තියක් ලබන්නේ. ඒතකොට මේ බාමාත්‍රේ කොතනකෝ උප්පක්තියක් ලබද්දී ඒ උප්පක්තිය ලබන්න හේතු වෙන ධර්මතාවයක් තියෙනවා. මොකද මේ ධර්මතාවය බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තුෂ්ණාපත්‍යෝපාදානං පාදානං පත්‍යාවෝ කියලා. තේනවා. බුදුරයන් වහන්සේ කොතනකෝ දේශනා කරන්නේ නැහැ මහත්තයෝ පෞ ක්ලාය කියලා බුදුတိරණන්තු බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ උපාදාන පත්‍යය. එනවා උපාදානයයි බලය සරස්නේ. එනවානේ අපි යම් මොහතක ඕනෑයන් සත්වේක මහත්යෝ මිය යන belaගේ එයාගේ අවසාන ත්‍රිති සත්‍යය. ඒ ත්‍රිති සත්‍යයන්නේ අවසාන පංචපාදාස් කාණ්ඩේ මේ ਬਾහි ක්‍රමූපේ උපයෝගී කරගෙන සතස්වෙන අවස්ථා පංච පාද සම්පදයේ තමයි ත්‍ෘติසිත කියන්නේ. ඒක මනෝවිද්‍යානියක ඇසුරින් සතස්වෙන සිතුවිදක් කියන්නේ. ඒ ත්‍ෘติසිත මාත්‍ය කුමකෝ උපාදානයක් ಅಲ್ಲද? අපි ජීවිතේ වැඩියෙන්ම කුෂ්ණාවේ මල්නාදලීකේ කුමන උපාදානයක්ද? ඒ උපාදානයේ අnder. කෙනෙක් හැමදාම දේශීය පුහුණු වල යැරෙනවා එක දෙකමදාම මෛත්‍රිය පුහුණු කරලත් වැරෙන වෙනාගයට ඒකපාර්ශ්වික මනෝචි විත්‍යස්සවස්සනේ ස්ූපවත් වේවාගේ කෙනෙක් හැමදාම දිවිහිමින් සිල්ලා ආරක්ෂා කරොත් වැරෙන වෙනාගයට සීල විනාශයක් තමයි මතක් වෙන්නේ. කෙනෙක් හැම වෙලාවම බුද්ධාංශකයේ වැටුවත් යාත පුත්‍රජාන මානසිකේ ගුණයක් තමයි ඉතිරෙන්නේ. ඒ වගේම මාත්‍යෝ කෙනෙක් නිරයතුම සිල්පද විධිමින් ජීවත් වුණොත් ඒ සිල්පද මහත් ඒ කියන්නේ අවසාන ත්‍රිතිසිතට උපාදානය වෙන දේ කතාවලයි වායේ සැරසෙන්නේ අපි කියමු දැන් ගොඩාක් ping කරන මහත්කෙයක් තියෙනවා එයා තන් පූජාකරන පංසල් යනවා ping කරනවා සියලු දෙයක් කරා අම්පියා සෝවන් පරිදිවත් වෙන මේ සියල්ලම කරත් මහත්කම එයාට විශාල දෙයක් කියන නමුත් මෙයා දෙයක් දෙන්නේ කුෂ්ණා ඒකෝ දැන් දේවල උපාදානයේ යනකොට දේපල කෙරේ උපාදානයේ සබස් වෙනකොට මහත්වෝ අර විලට අදාළ වෙක් ඔයා පරදත්තු රූප ජීවිතයේ දෙක් වෙනා නැත්නම් ඒ දේවලෙම තියෙන ධාතු රුද්දේ කියන්නේ නැත්නම් මෝමානු දේ විගේ වෙන බව උපාදාන පත්‍ය බුදුනේ කෙලී එයා මරණය වෙනවා එක පාර්ශ්වයක විදුලි ශිල්පියක් අතරේ එයා ඒ විදුලි ශිල්පියේ මතර ගේනකොට විදුලි ශිල්පියේ යට කරගෙන එයායි මේකිට පිට ගාන වෙනාල දැන් අන්වියෝ අපේ යටින් වෙච්ඡාව වෙනතකින් වාගේ මෙතනින් හවුදා වහන්තුනේ අපේ යටින් රටජාතියා ඒ චේතනෝක ඇති වෙනකොට අපි ආවට ඒ චේතනෝක ඇති වෙනකොට අපිට දැනන කාර්යනා දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි ඒ ඇති උනා වූ රූපේ යටපත් කරගෙන මෛත්‍රීින්නේ තේන අපිට අපේ අතේ නියගේකමක් මතක් මේ මොකද ඉන්න ඒ ඇති වෙන සාර චිත්තේකට ඊළඟ චිත්තේක සූපත් වෙනවා කියලා දూరు වෙනවා. තේනවා? ඊළඟ චිත්තේක සූපත් වෙනවා කියන දකින්න යාගල අතීතයේ apoptosis නේ. තේනවා? ඒ ළඟ චිත්තේක සූපත් වේවා සූපත් වේවා සූපත් වේවා කියලා දකින්දි එයා කවදාදි ඒ සුභාපත්වයේ මාර්ගය දකින්න බැරි නම් ඒක පාට අපි බුදු විදහානන් වහන්සේගේ ගුණයක් සිහි නගා ගන්නවා අපිට අතීතේ වුණා වූ සිල්පද නිදීමක් මතක් වෙන මොහොතේක මහත්යෝ අපි හැම වෙලාවෙම ඉතිවිසෝ කියලා කියන දක්ෂ වෙනවා නැත්නම් සුගතෝ ලෝකධර්මක මුඛක් වන බුදු ගුණයක් කෙරුවාට ඉඳන් ජීවිතේ ගන්න ඒතන මේක ගෙරේතුම මාර්ගය කොහොමද වෙන අඳුරේ අපි ජීවිතේ යම් මොහොතක අපි පිරා කාලයක් ජීවත් වෙනා මර සංසංග වෙලා චුතිසිතකට අපි යදී වුණා වූ සිල්පද පිළිවීමක් මතක් වුණා අපි ධාක්ෂයේාී මාත්‍යයේ විදු සිල්පදයට යටපත් කරන ෂූවක් වේවා නැත්නම් දුරු මේ සබස් වෙන අවස්ථානෙ සිට විදර්ශනා නොහි දැක්කොත් එන්න විදර්ශනා නොහි දැක්කොත් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනා මාත්‍යෝ ඊළඟ ජීවිතේ අපි දෙවියන් අතරේ එනවා අපේ අදී සිල්පද බිනික්ක තියෙනවා නමුත් සිල්පද බිනික්ක යා කල්යානි මිත්‍රාස්ත්‍ය සද්ධාම සවරයේ නොනේ මෙලිය ගැනීම තුළ දැනෙ යා ගන්නවා මතක තරන්නවා එයා හිතන්නේ මගේ මේ වගේ දයක් උනායි කියලා පාර්මේ හිතෙද්දිම එයා ඒ හිතාන්තය එතකොට ඒ වංශික පාදාන ස්තන්දී අයුක්තියික දායක දෙනා මාර්ගඵලලාගේ දෙවියන් අතර ඉපදේ. එතන ඒ වගේම අපිට යන දේශයක් තියෙනවා. එතන දැන් වැඩදානිය වෙනුවෙන් සටන් කරද්දී තවත් ඊට එරෙහිව තියෙන මේ අය නිසායි අපිට මෙහෙම වෙන්නේ කියලා දෙය අපි යුද්ධුත්ිතේ නමුව. ඒකම මානව ධර්මකාරය. නමුත් માત્ર මොකද ඒ කිත්තේ කිත්තේ වැඩිලා වැඩිලා අපි නිය යන වෙනස්කම් ආර්ථික එක පාර්ශ්වීයේශය සබස වෙන අය අදහකටන්නාන්නේ. එහෙනම් ඒ අදාය ඛණ්ඩායමක සබස වෙන විතරක්නේ අපේ රෝගීභාවයන් වැඩි වෙනකොට අපි ඊ ගන්න ගන්නවා මාම මේකෙන්ද දැන් මෙය ඇවිදින. ඊළඟදි හිත ඇතුලේ දේශය වැඩි වෙනවා. ඒකනේ මේ දේශය වැඩිලා වැඩිලා මාර්ථය මරණ ආසන්න වෙලාවේ ද්වේෂ සහගත සිතත් එතකොට අනිවාර්යෙන්ම අපේ වේත තිලස නිරේකේ මේ භයානක සතර ආකාරයට බැරි. නිසා මේ මොහතේ ඉඳන් අපි දක්ෂ වෙන්නේ අපිත් එක්ක යුදවෙනවා වු, සටන් යම් ඛණ්ඩනයක් ඉන්නවනම් ඒ ඛණ්ඩණය නිසා මට මේකුණායකල ද්වේෂයක් අපතුල පොලි වේලා පරි සබස් ඒ සබස් වල ද්වේෂ හිතක්පාසා ඊළඟ චitte සූපත් වේ වර්ගයක්. ඒතකොට මේ සූපත් සමහර තමායිසුපතේ යම් හේකින් තමයි දේශීය ජීවිතයක දත්ත ඒ දේශය නිසා තම විනාශ වෙනවා අර අර ඛණ්ඩාන කණිවාගෝ විනාශය තිබල ඒගොල්ලොම නිහසේ එයි නේද ඒ නිසා අපි නිරතුරුව දක්කෙන්න ඕනේ මාත්‍යෝ එක්ක සුමපත් වේවා නැත්තම් දුදුුණියක් කුලියම් අපි කුසලේට අදාල් සංස්කාරයක් නතුරගන්නේ එනිම නැත්තම් අවසාන හැම වෙලාවම අනිත්‍යය ගැන දකින්න ඕනේ එතකොට දැන් මෙතෙන්ට එන නම් මහතු අපිට මෙහෙම කතා කරලා මෙහෙම කියලා අහග හැක්. මාර්ගයක් පේනවා මෙතෙන්. එතකොට මේ මාර්ගය තමයි දැන් matur කරන හැටි පම් මහතයරි කියු. මොකක්ද මේ කොහොමද මාර්ගය matur ගන්නේ? කල්යාණ මිත්‍රාන්සේ සද්ධාන්සරේ ہوئے۔ දැන් මේක නැදි මේ ලැබෙන්න පස්සේ කල්යාණ अन्ले दुमनी मेने तर्म रवागते हो, एक तजी पाले एंगे लिया, हार एस्टाम कमार दें हम लगा